Ось так працівники Національного заповідника Хортиця наповнюють для тварин, які живуть на Хортиці, годівниці. Вони двоярусні, каже завідувач сектору охорони природи Артем Коваль, аби зручно було диким кабанам, птахам, оленям та іншим. Ми викладаємо зерновідходи, зерно, сіно злакове і бобове. Зараз період, коли звіри не приходять на кормушку чи рідко, тому що їм вистачає Натуральних кормів, але ми викладемо, щоб вони не звикали. Ну щоб вони знали, де у них корм, і приходили, коли буде трудно. Артем Коваль розповідає, що підгодовувати варто, коли сильні морози, багато снігу, криги. На острові встановлені вебкамери, за допомогою яких стежать, чи вистачає їжі тваринам та чи не зруйновані годівниці. Підгадівлю тварин ми також дійсимо, щоб відволікти тварин від шляхів від населених пунктів, щоб менш контактували з людьми. Це безпечно і для тварини, і для людей. Артем Коваль каже, якщо зустріли когось із представників острівної фауни, потрібно поводитися спокійно, аби не сполохати і не зашкодити ані собі, ані тваринам. Закликає обережно їздити водіїв, бо тварини можуть вибігати на дорогу. О, тварини турбуються, уходять, уходять звідки, ну, щоб не ламали, звичайно. І ну, щодо кормів можемо порекомендувати, ну, не викладати якісь залишки, їжі, покидьки, що людям кажеться, що, там, можна високоякісні овочі, ну, морку, морку, картоплю, зерна від... зерно. Науковий співробітник сектору охорони природи національного заповідника Сергій Козодавов каже, що птахи за несприятливих погодних умов можуть перелітати південніше, але взимку також потребують підгодовування. Найкращими є природні карми, ті, які, до яких птахи звикли в природі. Це можуть бути суміші дикорослих якихось трав, які продаються в магазинах для годування птахів. Із найбільш доступних і звичних кормів – це насіння соняшника. Ні в якому разі не смажене, не салоне, тобто просто сире насіння яке можна придбати на будь-якому ринку. І от єдине, що теж треба дивитися, щоб воно не було вкрите пліснявою, тому що якщо там будуть якісь грибки, то це може, звісно, зашкодити птахам. От. Тобто це найпоширеніший корм, який залюбки їдять як рослиннаїдні, так і камахоїдні птахи, такі як синиці, наприклад, які в нас теж у великій кількості зимують. От. Це стане в нагоді. От. Якщо Дуже такі, якщо сильні морози, наприклад, і потрібні високоенергетичні корми, це може бути знов таки, не салоне сало, сире не салоне сало, яке краще обв'язати матуску і підвісити на дереві, десь на гілочці. От, і воно дійсно ну, без м'яса це чисте сало. Також Сергій Козодавов каже, що смаколики для птахів можна виготовляти власноруч. Такі боли. Тобто це береться жир якийсь тваринний, розтоплюється, заливається в певну форму, туди насипається різна суміш-насіння, вставляється мотузка, От, воно застигається все і виходить така як іграшка якась гарна, але вона повністю їстівна. От, її можна за мотузку підвісити на гілку дерева і якби, це буде ідеальним таким універсальним підгодівельним комплектом. За словами Сергія Козодавова, підгодовувати потрібно правильно – класти їжу до годівниць, на пеньки, гілля. І те, що їдять птахи, а на людські недоїдки. Підгадівля вона носить ще такі екологоосвітні виховний характер. Тобто вона вчить людей байливо ставитися до природи, піклуватися про тварин. От, і особливо для дітей це ну, якби дуже корисний такий момент виховний. Торік на Хортиці знайшли сліди бубрів, погризані дерева, але власне бубрів та інших проявів їхньої діяльності поки не бачили. Розповіли співробітники національного заповідника. Маргарита Галіч, Олена Пода, новини на Суспільному, Запоріжжя.